Ja det är måndag, det är dags för parapeppdjupa. Jag heter Johanna, Eva, Henry eh, och parapepp är digital träning som jag har kört nu fyra gånger. Eh, Så det är träning eh, som jag tycker kan träna tillsammans. Är ni redo att dra igång med uppdärmning? Då kör vi, vi går på stället. out wow. Här är det bra takt fast. Du biter håll så vi kör neråt, snyggt. Nu har du något att säga till er. Solutgång. Exakt. Snyggt. Och vi kommer att hålla på ungefär en kvart 20 minuter. Sen kan inte följa med oss just nu så kommer det klippa klippet att sparas ner så ni kan se det i efterhand. då. Bra, vi går på stället igen. Och vad har du sa Eva? Militären? Ja. Vi marscherar. har 20 Tjugo stiger med oss live. Om ni hakar på oss, snyggt ta ett steg åt sidan och ett steg åt andra sidan. Så ett steg åt sidan, kan man klappa eller knäppa med fingrarna. Snyggt, hur? Synkroniserat. Snyggt, andra peppgympa, digitala skärlek, inspirera, motivera, krävera i så vidare, snyggt, vi kommer till! Någonen varje vecka, hoppas du träna med oss. Vi lovar att vi kommer bjuda på twist. Bra, vi stannar till. Rullar höfterna runt cirkeln. Får igång häfterna till twisten och vi ska dansa loss. Snyggt, vi bidrar. Vi vid sidan och sträcker ut in i Sina Ljumske. Nu känner vi att lever igen, eller hur? Ja, känner gånger. Här brukar man ha lite stel? Känns det bra för dig Henke? Ja, lite din. Nu har man in så kommer jag att rulla igen ikväll. Hoppas det går bra. Och så fint bäder. Snyggt, i stanna till. Vi ska i så här V-steg. Då kan man använda sig av ett litet riktmärke framför. Så då kommer vi gå fram, fram, bak, bak, fram, fram, bak, bak, fram, fram, bak. Ja. <laughs> Kolla dansen, man får dansa hur man vill, med inget man rör på sig. Snyggt! Bra, vi ska ta armarna i luften så ska vi svänga på dem två gånger och så byter man. 1, 2, 1, 2 det känns lättare. En gång på varje. Oj. Snyggt. In, to. In, to. Ja. Snyggt. Vi ska köra lite benböj. Så lämnar händerna blåda. Så går vi ner i en benböj. Och så kommer vi upp och spänna musklerna. Vi går ner i en benböj. Upp och spänner. Snyggt. Ner. Upp. Snyggt. Spänn. Vi kommer upp och, och Vi kommer upp. Snyggt. Vi kör tre del. Då ser vi tio stycken. Åtta. Nio. Och sista. Tio. Då ska vi träna lite balans. Va? Ja. Vi ska hoppa ett ben och luta oss lite framåt. Tänk att det är ett flygplan. Och man hittar sitt nivå. Snyggt, vi byter ben. Om vi är mer utmaning får man luta sig lite mer framåt. Eller vikta på armarna. Ja, eller vikta på armarna, snyggt. Det alltså, allt är bra att lära på. Då byter vi ben, och vi byter ben, och vi kör parapepp, gympa, Parapet är en digital träning för att inspirera och motivera fler, och träna i dessa tider, snyggt, vi kör lite benböj igen, så vi går ner, och spänner i masklarna, och ner igen, åh spänn. Aspänn. Aspänn, Och kan ni träna live med oss nu så går man här vid att sparas ned. Så ni kan kika på en efterhand och träna då. Och ni får jättegärna dela den här länge, jag fler fått Ta del av den. Och det här passet, presentera. I samarbete med Sigma. Och sista, om jag var rätt. Då kör vi Superman. Så nu släcker vi ut andra sidan och låtsas att vi flyger. Och räddar människor i nöd. Snyggt, vi byter sida. Vi byter sida. På parapet är möjligt tack vare medel från rag Vi Kommer vidare sista gången. är Så vi kör på en gång, inte innan vi är klara för idag. In i taget. Höger och vänster. Nällan 15-20 står med live. Snyggt! Då hoppar vi ut och in, ut och in. Japp, pep, gympa. Snyggt, Nu där Låta in och komma ut och boxa. Åh, ska vi titta, twisten. Nu twistar vi loss. Dansar vi loss. Men det inte rota. är bra Eva. Och säger hon som ljuder Nej. Bra. Så vi är klara för idag, men passa på att säga att vi kommer att fortsätta i juni också. Så jag hoppas att ni fortsätter följa med oss och nästa vecka då kommer vi att ha ett styrkebaserat program eh, med hjälp av ett bok som är ett redskap. Så ha med en bok och följ med när vi kör nästa vecka. Bra jobbat! Ja. Mm.